Postavíme před bejsky a odvoláváme za, kdyby tam šla, jo? Tam máš je to úplně v klidu. Jak tady je lidi. A, lidi A už Výborně. Ačekej. Pojď, hop, tu ne. <těk> hop, hop, hop, hop. Hop, hop, Ide buba? Počkej chvíli. <tíž off> <tíž off> jo? A co Hej, čaj, chtěla Hej, Můžeš? Jdu jo. Ty to